Соціальні мережі, інтернет-простір дуже сильно впливають на те, як ми сприймаємо себе, тому що у нас з'явилося багато джерел інформації і можливостей порівнювати себе з іншими. Наявність інформації – це непогано. Проблема в тому, що вона може бути різною і нам потрібно її аналізувати та фільтрувати. І одна з ідей, яка нам активно пропонується – це успіх і що ми повинні бути успішними. Маркетинг в цьому грає одну з передових ролей, нав'язує купу продуктів для того, щоб ми стали успішними і розвивалися в цьому житті. Про це, про те, що нам нав'язують, я і пропоную поговорити в цьому відео. Далі докладно всіх вітаю і полетіли. Ідея для відео з'явилася у мене після того, коли мене запитали, що от я введу свій YouTube канал Досить тривалий час, хоча зрозуміла, що таке тривалий час. Тут все відносно, і у мене немає великої кількості підписників, переглядів, і Тому подібне питання, навіщо я це роблю? Насправді, все таке є, і саме це питання надихнуло мене зробити це відео. Я пам'ятаю, як одного разу, коли я аналізувала аналітику каналу, відео, скільки лайків, скільки переглядів, скільки людей подивилося відео майже до кінця, в одному відео показник тих, хто подивився відео майже до кінця, був 87 переглядів. Там показник дається у відсотках, якщо перерахувати, то це було 87 переглядів. Умовно це, можна сказати, до 80 людей. Це нормальна ситуація на YouTube, що кількість глядачів відпадає на самому початку, і тільки яка частина дивиться половину відео, і незначна кількість дивиться майже до кінця. Перша моя реакція, 87 – це ж дуже мало. Звісно, я засмутилася, а потім трохи згодом я згадала, як робила презентацію на одній конференції. Там був зал на 50 людей, і він був майже весь заповнений. І я пам'ятаю, як мені здавалося, що це так багато людей. Я дуже хвилювалася, і після цього я спробувала уявити зал, і якому сидить 80 людей. Важливо було у своїй уяві відтворити цю картинку, цю кількість. І тоді цифра 80 в мене вже викликала інші емоції. Для чого я розповіла цю історію? Одна з ідей, яку нам нав'язали відносно успіху, це тільки великі і значні досягнення мають значення. Це те, що, на що ми орієнтуємося, беремо за основу, як вимірюємо, оцінюємо свої результати. Середніх маленьких успіхів не існує, вони знецінюються. Наприклад, блогер, який веде свій ютуб-канал, в нього 300 підписників, 50 переглядів у відео, його можуть сприймати як лузера. Враховується тільки щось значне і бажано в цифрах, кількість вподобаєк, підписок, переглядів і головне – кількість грошей, скільки ти заробляєш. Ми в кінці відео поєднаємо все в загальну картинку. Далі ідея, яку нам нав'язали, що до успіху йдуть швидко і це з таким присмаком легко. Підтвердженням тому неймовірна кількість онлайн-курсів, навчальних програм, де можна швидко опанувати якусь і почати заробляти шалені гроші вже через два місяці. Неймовірна кількість пропозицій, як швидка та легка вивчити іноземні мови, схуднути, змінити своє особисте життя, стати кращим, почати жити по-новому, стати успішним. І все це швидко і легко. І якщо це якось по-іншому, що треба працювати, результату може і не бути, це все знецінюється. В процесі продажу таких продуктів багато маніпуляцій. Одна з них – це коли показують людей, в яких все вийшло і вони досягли результатів. Як правило, такі відгуки, кейси – це активно використовується під час просування продукту, це використовується як такий вагомий аргумент. Тут, перша маніпуляція в тому, що показують тих, в кого вийшло, але замовчують, а скільки тих, в кого не вийшло. Припустимо, була група 100 учасників якоїсь програми, трьом вдалося досягти чогось значного, достатньо швидко, а в інших не вийшло, або такі середні результати. Три зі ста, то це вже зовсім інша картинка. Але під таким ракурсом показувати невигідно. А другий момент, насправді, можуть бути люди, в кого вийшло легко і швидко. Але ж ми не знаємо, чому це так. Знов коротка історія. На одній конференції я розмовляла з одним фотографом. Він мені розповів, що до нього прийшла на навчання дівчина. Це було її перше практичне заняття, вона вчилася фотографувати, він зробив інструктаж роботи з камерою І завдання було зробити за певний час, умовно за 30 секунд, максимальну кількість якісних кадрів людини, яка йде Тобто типова репортажна зйомка людини, яка рухається І вона з першого разу робить все на рівні професіоналу він здивований, питає, чи вона десь навчалася. Дівчина відповідає, що вона просто кандидат в майстри спорту зі стрільби. Тобто мораль історії, коли є швидкі результати, ми не знаємо чому, який у людини попередній досвід, можуть бути і фактор випадковості, якісь інші причини. Всі люди унікальні, мають різні здібності і таланти. І ще одна третя складова – це знецінення провалів і помилок. На цьому не прийнято концентрувати увагу. Більшість кейсів, прикладів, історій, успіху, вони концентруються на тому, щоб показати фінальну точку, що людина таки досягла успіху. Якщо й показують невдачі, то фінальна точка – це все одно хіппі-енд – на неї концентрується увага. Хоча насправді перед цією фінальною точкою можуть бути дуже багато падінь, провалів, невдач. Далі я пропоную вам подивитись відео. Це така дуже класна алегорія «Шлях до успіху». Тобто нам нав'язали ось таку картинку, успіх – це тільки про щось значне, значні цифри, обов'язково це про гроші, це про легко, швидко і, в принципі, без невдач, то провалів. Якщо вони є, то ненадовго і треба пошукати спосіб, як все легко вирішити. Якщо ви в це вірите і піддаєтеся таким переконанням, може, можна дуже легко втратити себе. Знову ж, давайте подивимось на прикладі мого каналу. Я почала вести свій канал російською мовою, він був про маркетинг, і за два роки в мене були тільки незначні результати, вау-ефекту не було. Потім, же, коли почалося повномасштабне вторгнення, вона, війна в Україні, я перейшла на українську мову, змінила тематику каналу. Насправді, я хотіла відразу робити канал українською, але мій внутрішній маркетолог мене переконав, бо російська більш поширена, тут більше можливостей, більше охоплення. А маркетинг – це тема, яка має попит, Хоча я відразу хотіла говорити про те, що мене турбує, що маркетинг нав'язує багато зайвого. Мені хотілося говорити про екологічні проблеми з сортування сміття. Розрахунок був, що я такі відео буду робити в контексті маркетингу. Що я й робила. Знову ж, мій результат так собі. Після того, як я перейшла на українську, від мене, зрозуміло, почала відписуватись російська аудиторія. На мене зараз підписуються, але... З урахуванням відписок кількість підписників зростає дуже повільно. По факту я почала все з самого початку. І якщо я буду брати всі ці ідеї, критерії успіху, тільки значні результати, кількість грошей, все легко, швидко і майже без провалів, то мені все вже потрібно це кинути. Якщо спиратися на ці критерії, мотивації взагалі немає. Якщо зробити коротке резюме, маніпуляцій успіхом може бути багато, але в основі буде лежати одна ідея. Підсовують брехливі чужі стандарти, що вважати успіхом, створюється ідеальний образ, яким треба себе порівнювати або змушують себе порівнювати з іншими і потім тиснуть, що на це треба орієнтуватись. Використовуючи такі фішки в основі комунікації, маркетинг активно працює, пропонує цілу купу продуктів. Це можуть бути продукти, там статусні речі, смартфон, одяг, аксесуари, щоб виглядати, як успішна людина. Сюди ж косметологія, корекція зовнішності, купа навчальних програм з унікальними методиками, як все можна досягти легко та швидко. Дуже сильно на нас впливають соціальні мережі, які дають можливості порівнювати себе з іншими. А люди дуже часто у соціальних мережах або представляють найкращу ідеальну версію себе, або взагалі створюють нереальний образ. Насправді, кожна людина унікальна. У кожного свій шлях і своя відповідь, що таке успіх. Хтось може займатися, наприклад, волонтерською діяльністю, Людині це може подобатись, і це взагалі не про гроші, і там може і не бути якогось кар'єрного зростання. У кожного це своя історія, яку треба відчути. Чому я продовжу вести свій ютуб-канал? По-перше, ну, перше, така нераціональна відповідь, я просто так відчуваю. Я хочу це робити, мені цікаво. І я усвідомлюю, що якихось значних досягнень може і не бути. Я не знаю, цей світ дуже непередбачуваний. А друге, саме головне, я встановила і встановлюю свої стандарти, що таке успіх. Ну, Приклад, який був на початку, я на цифру 87 переглядів подивилася під іншим ракурсом. Тобто, дуже важливо встановити свої критерії успіху перед тим, як щось робити запитати себе, як я зрозумію, що я взагалі успішний. Інакше можна дуже легко втратити себе, відмовитись від якоїсь важливої діяльності. І якщо не мати своєї картинки, що для мене успіх, то можна протягнути багато зайвого у своє життя, зайвих знань, курсів, зайвих речей. З цим дуже важливо розібратися, може, навіть не самому, а за допомогою фахівця. Я хочу вам побажати конкурувати тільки з самим собою. Ми продовжуємо триматись, віримо у нашу перемогу, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Ми тут говоримо про те, як не протягнути зайве у своє життя. Дякую за увагу і до зустрічі у нових відео.